לפני מספר סרטונים למדנו שאם יש לנו לוח אינסופי, בצורה אחידה, צייר כאן אחד, וצייר אותו אינסופי, אינסופי בצורה אחידה, נגיד שזה ניתן חיובי, השדה החשמלי שהוא יוצר אבקטורי וקטורי הם צריכים להיות כולם באותו אורך. עצמת השדה שווה, או אלכו המוחלט, שווה ל-2 כבוע קולון, כפול pi, כפול צפיפות המיטן של הלוח. אם זה אינסופי. מה צפיפות המיטן? הוכחנו שזה באמת שדה אחי. צפיפות המיטן שלו? צפיפות המיטן... איסאף הכל מיתאן, חבלקי השדח או המיתאן ליחידת שדח. מי ש אנחנו לוחה אינסופי, השדח הוא אינסופי. ובינזם יש פארק וואו, גם מיתאן הוא אינסופי. כשלא עוד ינזם. מה ש אנחנו אודיו יש לנו לוח סופי, באל סופי כל שום קרוב למרכזו. וקרוב אליו הוא מהווה קירוב טוב ללוח אינסופי הטעון בצורה אחידה. לאחר שאמרנו זאת בואו נראה אם נוכל לגלות חלק מהתכונות של המתח ואיך המתח מתקשר למיתן. אם יהיה לנו שני לוחות מקבילים, לצייר זאת קודם כל כדי לא לבלבל אתכם, נגיד שיש לנו שני לוחות הלוח הזה, לצייר את השני בצבע אחר, ולא שיש נגיד ששניהם בעלי אותם יש ושניהם אותו שטח A, נגיד שעשים מטען של פלוס Q כאן, פלוס Q, זה Q, זה טעון חיובית, בסדר? אני יכול לצייר כמה כאן, שזה Q, זה שלילי, איך ייראה השדה החשמלי בן הלוכות האלה? פה יהיה צירוף של השדה החשמלי הנוצר על הלוח הזה, ושל השדה החשמלי הנוצר על ידי הלוח הזה. שניהם יהיה קבועים קרוב למרכז, הנחה שהם קרובים אחד לשנים, נגיד שמחגבם ביניהם הוא d, בסדר? קטן, קרוב למרכז יהיה לנו שדה חשמלי קבוע. למשל, קרוב למרכז הוא קבוע, אלה אמורים להיראות קבועים, זה נראה קרוב למרכז, זה יתחיל להשתנות ולבלוט החוצה קרוב לקצוות. פעם נוספת, זה קרוב, קבוע למרכז, זה צריך להיות בזווית מסוימת, הם מתחילים לבלוט החוצה, וזה ייראה בערך ככה. בצורה דומה על לוח האדום, ייצור שדה חשמלי קבוע, מכיוון שהוא טעון שלילי, קווי השדה יהיו מכוונים אליו, לא ממנו החוצה. אז קווי השדה שלו יראו ככה, קרוב למרכז הם יהיו קבועים, יראו בערך ככה. כפי שאתם יכולים לראות, הם יהיו באותו ערך ובאותו כיוון, החוצה כאן. התמונה הכל הלאת היא שיש לנו כפלא עם השדה. ביחס למה שהיה, אם היה לנו רק אחד הלוחות. אנחנו נתעסקים קרוב למרכז של הלוחות, במקום בו השדה החשמלי קבוע וקרוב נראה אם יוכל לקבל את הקשר בין המתח, את פרש הפוטנציאלים שבין הלוחות, לבין השטח. אולי גם הקשר עם המרחק בין הלוחות. אנחנו יודעים שהשדה החשמלי שנוצר על ידי כל אחד מהלוחות הטעונים, צרץ וכחול, מהו השדה שנוצר לידי הלוח התחתון? זה 2K כפול פי כפול סיגמה. סיגמה היא סך הכל המיטן לחלקי השטח. זה קיוך חלקי A, נכון? אנחנו יודעים שהשדה החשמלי הנוצר לידי הלוח הזה יהיה בעצם אותו הדבר. נכון הוא להגיד שזה במינוס שלילי כי זה מכוון אליו. אבל זה בעצם אותו הדבר. אנחנו, אנחנו רואים שקווי השדה חופפים, ואנחנו יודעים שהם הולכים לאותו הכיוון. אם זה שלילי, קווי השדה מכוונים אליו, אז פלוס k וזה q חלקי a. אנחנו נכון להחסיר, ואז מינוס q חלקי a, ואנחנו יודעים שהם באותו הכיוון, ואז אנחנו יודעים שהם מתחברים. אז השדה החשמלי, הכולל הוא 4K כפול פי, כפול Q חלקי A. אנחנו יודעים עכשיו את גודלו המדויק של השדה החשמלי. בואו נראה אם נוכל לקבל את המתח. הפרש הפוטנציאלים בין הנקודה הזאת והזאת. מהו הפרש הפוטנציאלים המתח הוא הפרש באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית ביחידת מתאר שמיתן נמצא קן לעומת קן כמה האנרגיה הפוטנציאלית חשמלית פר קולון יש המיתאר קן ביחס לכאן בו אחרי להסתכל על זה אם היה לנו כאן מיתאר חיובי כבר marketplace חדל אנחנו מניחים תמיד מיתאר חיובי כשאנחנו מדברים עם מספרים חיוביים והכיוון של קווי השדה אז מה היה קורה למתאר חיובי אם מיתאר חיובי רוצה לעלות ללוח השלילי, מוכר יותר נלמד, שרוב התנועות בחשמל או באלקטרוניקה מבוצעות על ידי ניתנים שליליים נעים, האלקטרונים הם אלה שנעים. בכל זאת נגיד שיש לנו יון חיובי או מטען חיובי, אם יש לנו כאן מטען, המתח הוא מדידה של עד כמה המטען רוצה לענוע לנקודה הזאת, אם יש דרך כלשהי לנוע בה, אם יש לנו כאן אוויר, יכול להיות שיהיה קשה, בלתי אפשרי לכאן. אבל אם נחבר חוט מוליך, בו המטענים יכולים לזרום, אז עניין הוא. המטח מדידה של עד כמה המטען רוצה לנוע. ניתן להסתכל על זה כלחץ חשמלי. אולי אני אקדיש סרטון שלם כדי להבין טוב את המושג מתח, כי זה המושג החשוב ביותר הדורש הבנה. יתלמדו פעם הדרסת חשמל או משהו דומה. נחזור לשאלה. אנחנו יודעים שזה השדה החשמלי כולה. מחונ, מחוונן כלפיי מלה. השאלהי מהו ה潜在 בנקודה הזאת? הייחס לנקודה הזאת. הוא מת ach mikan lechan. מהי קמות האנרגיה של דת מיתן? כדי לקחת מיתן חיובי mikan lechan. בסדר? זכרו שאנרגיה פוטנציאלית חשמלית היא כמות העבודה הדרושה להזיז מטען מכאן לכאן. המתח היא אותה עבודה אך ליחידת מטען. לכתוב זאת. העבודה הדרושה כדי להזיז מטען מכאן לכאן, נגיד מטען של 1 קולון, הכוח שווה ל-1 קולון כפול השדה החשמלי, כי יהיה עלינו לעבוד נגד השדה החשמלי, עלינו להפעיל כוח בכיוון מנוגד כוח יהיה השדה החשמלי זה מה שיוצר את הכוח קולום כפול שדה חשמלי מטען כפול שדה חשמלי נותן לנו את הכוח על המטען נכון? זה הכוח ועלינו להכפיל את זה במרחק כוח כפול או הפרש הפוטנציאלים החשמליים בין הנקודה הזאת והנקודה הזאת נקרא לנקודה הזאת A נקרא לנקודה הזאת B, אז VA פחות VB זה המתח זה ההפרש באנרגיה הפוטנציאלית החשמלית חלקי המטען או ליחידת מטען המטען היה אחד קולון אז אפשר לחלק באחד, אנחנו רואים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 ונכפיל את שני אגפים ב-A אז מקבלים A חלקי ארבעה K כפול כפול D וכל זה כפול המתח למה זה מעניין? למה עשיתי את כל העבודה הזאת כדי לקבל את הקשר הזה? מה שזה מראה אם מניחים שהשטח של הלוחות אינו משתנה זה קבוע וזה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 לא לא, אני לא רוצה לקחס את זה. בואו נחשב. עבור צורה נתונה, המוקדרת ידי השטח של האלוחות והמרחק ביניהם עבור צורה נתונה, אם אנחנו יודעים את קמות המיטן של האלוחות, אם ישמין SQcan ו-PQcan, אני יודע את המתח של האלוחות. וגם הפך, אם אני יודע את המתח שבין האלוחות, ואני יודע את הצוראה, אני יודע את המתאם יש של האלוחות. לזה קוראים תיבול. היחידה לקיבול هي הפרד אם תהיו מעדסי חשמל או אפילו אם רק תיקחו כמה קורסים מעדסי חשמל תתעסקו בזה הרבה. עוד דבר שכדאי לציין הביטוי הזה כאן רק כדי להכיר את המונחים הביטוי הזה כאן 1 חלקי 4K כפול פי אפסילון 0 אפס. עוסדם האפסילון הוא נקרא מהקדם הדיאלקטרי של הרק מתכן שבאחד מהסרטונים הבאים אסביר למה זה נקרא כך אני כאן מעבר למגבלת הזמן רציתי להסביר לכם שאתם יכולים לחשב את המתח בדבר הזה אותו אנחנו מכנים קבל הוא בעל קיבול מסוים המתח הוא סוג מסוים של לחץ חשמלי עד כמה המיתן כאן רוצה לנוע לכאן אם סמים חוט מוליך תלמדו בעוד כמה סרטונים שהמיתן הזה יזרום. בעצם המתנים השליליים יזרמו, וזה ייצור סרם חשמלי. נעשה את זה כשנלמד קצת יותר על חשמל. צורה נתונה, יש לנו קיבול מתאים. כשנתון הקיבול, אם אני שם כמות מסוימת של מיתן, אני יכול לחשב את המתח, או אם אני יודע מה מתח, אני יכול לחשב את המיתן. נתראה בסרטון הבא.